Poviešem na navrálim koničku do košarov z kolína. Poviešem na navrálim koničku do košarov z kolína. Opýtamešem lídara, či nás mene do večára. A sam pôjdem do druhých svojho żeną od večára až do... pseničku żał, tak ojzo wystał, iśmy nie cierkali. na I śnim młynarz też starowiecki, o że z naszego po bogaryku baneki. Či ju mňa ako maléňky, že našla pri niečom z našho noza kopu aj Mija lučku hlbokej dolinie Hej má ja lučku v libokej dolinie na nej trava i otávání da nezazáhynie na nej trava otávalní da nezazáhynie Ej keď ja půjdzem to tu lučku košit Ej keď ja půjdzem to tu lučku košit kto mi buze prišti gobe i večernu nošit to mi buze prišti gobé i večernu nošit Hej, pridejšie mi, moja mladá žena. za čepcu začepená, poba zarošená. Vyrím čepcu začepená, poba zarošená. Hej, ženo moja, čom všede neobuješ Hej, ženo moja, čom nie obujesz. Zimna rosa, a ty bosa sa se srdepsuješ. Živná rosa, a ty bosa sa se srdepsuješ.